Оперативна обстановка залишається дуже складною, напруженою на всій е, лінії зіткнення з противником, що в самому місті Бахмут, що на його флангах і околицях. Безпосередньо е, ворог не припиняє артилерійських обстрілів по наших позиціях на флангах, також не, е, постійно ведеться аеророзвідка наших позицій. І ми спостерігаємо на передньому краї противника про те, що ворог постійно укріплює свою лінію оборони, першу лінію оборони також другу лінію оборони і постійно веде розвідку е з метою виявлення наших вогневих позицій, наших командних пунктів, передових пунктів управління е для того, щоб знищувати це все і тим самим позбавити, можлив, ну, верніше, тим самим позбавити е системи управління з особовим складом і відповідно вивести зі строю особовий склад. Mm -hmm. Так, ну а загалом, на вашу думку, от зараз дуже багато є а взагалі і висловлювань політики і військових стосовно нашого контрнаступу. Чи може бути оце посилення активності на Бахмутському напрямку, в тому числі, пов'язаної з цими новинами, на вашу думку? Е, можливо, але ви повинні розуміти, що ми ніхто не знаємо, що толком, де буде здійснений контрнаступ з силами оборони України. І то, що Бахмут дуже важлива точка зараз, мабуть, більше політична для самої Росії, а для нас це просто наша земля, і ми повинні відстоювати кожен метр, це є земля, чи це Бахмут, чи це Авдіївка, чи це інші якісь напрямки зіткнення з противником на лінії фронту. Ну, але все-таки, можливо, ця ситуація, ну, і ситуація лишається досить складною. Хочу ще раз це повторити, досить складною. Угу. Ну а загалом дуже-дуже багато уваги до цього контрнаступу прикуто військові як до цього ставляться на вашу думку Чи варто дійсно про це так багато говорити і політиками і всім іншим? Ну раз же всі так багато про це говорять, військові тут залишаються зручниками ситуації цієї Тому що ми ж будемо наступати, здійснювати контрнаступ тільки тоді коли буде наказ А то що політики говорять, мабуть так треба говорити І то що весь український народ про це говорить, теж таке треба говорити Тому Ну, люди говорять, але любий наступ це дуже важка, небезпечна операція і коли вона буде, і скільки тут буде потрібно сили і засобів для здійснення успішного контрнаступу ну, ми побачимо вже згодом, коли буде здійснений сам контрнаступ Ну так, звичайно, що ми всі на ці новини чекаємо <гум> і поки що про це зарано говорити але загалом, якщо говорити так. Про, так, про фронт то тут лише зараз на Бахмуті така а ситуація напружена зберігається? Чи є також і інші непрості такі точки? От, зокрема, з Авдіївки ну, такі новини відомо, надходили так. тривожні. Наскільки відомо, Авдіївка також має дуже напружену ситуацію, і ворог е, пробує взяти її в кільце. Так що не один бахмут. Але Донецький напрямок дуже важливий. Дуже важливий, тому що... Е, Противник намагається всіма силами, він прикидає нові сили на нашому напрямку, у смузі відповідальності. З'явилися регулярні війська Російської Федерації, це відчутно в їхніх переговорах, пішла в них зовсім інша система управління, вона більш цілісна, безпідривна, і відчувається, що там вже діють професійні військові, а не якісь там просто найманці, які мають зброю.